Я простой пацан из Донецка, и я загорелся идеей русской весны. И я в 14-м 14 году одел вот этот бушлат и футболку армия России. Треба сказать честно, для тотальної большинства этих так называемых апо-ученцев, або до них будет принята велика... Велика амністія. Бо кожна війна закінчується великою амністією. Можна я покажу, як ми маємо ставитися. У мене отут -от граната, І це я так вважаю. Но ви, мабуть, молодше покоління не таке радикальне, як я. Ну, росіяни самі для нас зробили доказову базу стосовно е тих місцевих колаборантів. Тому я Передаю їм всім привіт. На твою думку, колаборантів тоді було б більше чи менше? Бо насправді всі ідейні люди, які хотіли дійсно воювати, вони пішли в 14-му, в 15-му, навіть 16-му році воювати проти Угдинівців. Вітаємо вас на нашому з вами Майдан-подкаст номер 3. І сьогодні у нас тема, що по колаборціонізму. І У нас в гостях а, наша зірка, наш найпопулярніший блогер в організації Віталій Овчренко, який, Віталік, скажи нам, будь ласка. Який у 2017 році написав разом з іншими активістами з Донбасу проєкт законопроекту про захист української державності від правів колабораціонізму 7425 це номер який був зареєстрований у Верховній Раді але на жаль не поставлено на голосування бо тоді чомусь влада і політична еліта того часу вирішила що законопроект прийняти закон про колабораціонізм не на часі Ну і і але все ж таки законопроект був став законом 17 березня правда не наш проект, але дуже схожий на наш у 2022 році 17 березня під час боїв під Києвом Верховна Рада прийняла законопроект про коллаборационизм Eh, хочу сказати, що всі інші законопроекти, які були написані після нашого законопроекту, вони всі були написані в душі в душі нашого законопроекту. Ну, я можу цим трошки так пишатися, eh, бо, власне кажучи, саме наш законопроект, він заклав ту ідею, цеглину і ідейний фундамент всіх послідуючих після нашого законопроекту. Ну, і... у нас, Віталі, оскільки у нас Віталій, оскільки у нас подкаст 18+, то можна сказати, що у вас просто його спянерили або спиздили. Так. Віталік а, сам родом з Лимана Донецької області, і він, він про це розкаже. Я Наталія Зубар з Харкова, і з нами ще Олександр Шевченко, який сам з Харкова, но працює у Львові. Саня, скажи нам. Всім привіт. А, і ми починаємо. Саня, ти хотів чогось почати? Я хотів почати з такого каверзного питання. От я зараз...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 Из, или из того же Донецка, и я оказался принудительно мобилизированным в войска ДНР или там в российские войска. Как мы маємо ставитися думаю, доме? Чи маємо, чи маємо, може бути різниця якась? Можна я покажу, як ми маємо ставитися. У мене тут от, граната. То я так вважаю. мабуть, ми молодше покоління не таке радикальне, як я. Може ви вважаєте інакше? Будь ласка. Ну, По-перше, Наталка правильно сказала, що треба з таким артефактом, артефакт, артефактом який і ми які вона продемонструвала так відноситься ну по-друге між тимя які загорілися ідеєю в 2014 році добровільно пішли воювати проти збройних сил України проти української держави і між тими кого мобілізували насильним 2022 році є велика і суттєва різниця бо ті які в 2014 році пішли воювати вони пішли ідейно воювати і вони є ідейними поплічниками, вони є ідейними колаборантами вони є тими хто ідейно пішов вбивати українських солдатів воювати проти української держави тих яких насильно мобілізували в 22-му році це ми тут ми можемо говорити про примус тут ми можемо говорити про примус і про змушення взяти е, до рук зброю і йти воювати і е, е, якщо вже розбиратися в е, е, там за статтями да якимось то ті, хто пішов ідено воювати в 2014 році, до них повинно там і кримінальний кодекс кодекс України використовуватися, і до них повинні там всі інші. Там ну кримінальні кодекс, та всі інші, як то кажуть, там і законодавчі ініціативи. Ініціатива а, там норми закону приєдна там до, до них підноситися з тими хто кого насильно мобілізували в двадцять другому році отут вже питання набагато складніше бо а, насильно мобілізовані Ну це люди які як правило не мали вибору ми не можемо виключати що серед них є як правило якась ідейна частина яка спеціально туди пішла а потім потрапивши в полон або там вже будучи інтернованою вона буде використовувати тезу що вона мовляв не мала вибору йти але різниця все ж таки є суттєва і все ж таки ну наша держава Україна це не є Радянським Союзом ми за фактом лише пробування не можемо там всіх карати але ми однозначно в кожному окремому випадку ми повинні розбиратися це я кажу що насильно мобілізованих. бо Дуже часто цих людей хапали і в Херсоні, і там і в Запорізькій області, і в Мілітополі, в тому самому і в Маріуполі їх просто хапали на зупинках або йдучі серед вулиці. Їх просто давали в руки, забирали телефон, давали руки в руки автомати, посилали на українські кулемети. Теж саме ми можемо говорити і з тима, хто був насильно мобілізованим і в 22-му році із Донецької області або з Луганської області бо насправді всі ідейні люди які хотіли дійсно воювати вони пішли в 14-му в 15-му навіть 16-му році воювати проти України в лютому 22-го року або там березе 22-го бажаючих дійсно воювати на окупованих територіях було надзвичайно мало і я не кажу що вони люблять Україну що вони там якось або є патріотами України. Ні, як правило, вони взагалі не є там, не патріотами, не любителями України. Але найголовніше, що вони не бажали в більшій своїй частині воювати. Я і би... uh, звісно, що до всіх я можу це підтвердити з розмов з людьми, які пережили окупацію в Харківській області. Багато з них розказують про різну поведінку і різне ставлення русських вояк, а також тих, хто були мобілізовані, ну там Слуганська, Донецька, це не завжди. Ну, люди, справді, більшість з них не розуміли, що вони тут роблять. Отак я можу сказати. Так, так і, а, але разом з тим до всіх мене там і насильно мобілізованих, якщо буде доказано да, що вони насильно мобілізовані, це там одна проблема. Ну насправді я, я між здається, що е, після перемоги України, після того як українські збройні сили зайдуть до Донецька Луганська, як ми звільнимо Крим, насправді треба казати чесно: до, для по тотальної більшості у цих так званих аполченців, або мобілізованих, до них буде прийнята велика. Велика амністія, бо кожна війна закінчується великою амністією, тут не треба себе самообманювати, що ми там всіх кудись або вийшлимо, або всіх перестріляємо, або всіх посадимо, бо там йде, кількість мобілізованих іде на сотні тисяч. І інша справа, що виживає серед них маленька кількість, бо росіяни називають цих мобілізованих з донесокупованих українських територій одноразовими і вони їх посилають просто, власне кажучи, на убой. Але Ті, хто залишився живими, до більшої частини з них буде е, приміняна амністія. Але разом з тим, з амністією, ми повинні не забувати, що доказати, хто був насильним і насильним а хто ідейно пішов, буде надзвичайно важко. І я є прибічником того, що до всіх тих людей, у яких була російська зброя неважливо насильно чи не насильно до них повинні бути застосовані обмеження обмеження які записані в цьому прийнятому 17 березня 2022 року законопроекті про протидію колабораціонізму вони повинні не на них бути повинні накладені обмеження займати державні посади бути у справах, у казначействах у податкових Працювати в прокуратурах, в міліціях, ну, у всіх державнотворчих е, професіях є багато купа інших професій де вони можуть себе прекрасно реалізувати і бо це вже не питання е, знаєте це вже не питання там не тільки щоб не тільки покарання це вже питання справедливості навіть до тих чиновників до тих поліцейських до тих воєнних, до тих просто людей до тих українців які е, теж жили в окупованих територіях але які не зрадили е, там присягу держчиновника присягу там е, прокурора присягу там працівника міліції які залишилися вірними України і якщо ми не пок... Кажемо суттєву різницю е для тих хто залишився вірним України е в порівнянні з тими хто зрадив Україну неважливо сам захотів чи його змусили ну тоді це питання несправедливості вони воно буде постійно в суспільстві на тих територіях які були окуповані вони воно буде постійно е вітати в, в повітрі воно буде постійно напружувати громаду зсередині я ще раз наголошую для умиротворення, для спокою в громадах, які ми звільнимо в майбутньому, треба чітко поділити і чітко показати тим, хто залишився вірним присязі України, що ми їх пам'ятаємо, ми їх розрізняємо з тими, хто зрадив. Не можна їх зрівняти у правах, бо це буде несправедливо і це буде нечесно. І це призведе до рецидиву колабораціонізму в разі наступної атаки. Віталя, ти брав участь, ну, можна про це говорити, певним чином звільнення твоєго рідного міста Лимана в 2014 році, в 2022 році. Лиман, скільки був в 2014 році, десь два місяці окупований? Так, да, десь два місяці. Я місяця. можна з вашого дозволу цю хуйню зніму. Снімай, знімаю. А то я докидаю, я до Львова цього гранату докидаю, Саня. Так от, а в цьому році скільки був Лиман окупований? Більше да? Да, десь півроку, півроку. А ти можеш ти, ти був і там, і там. Ти можеш порівняти а, саме питання колаборціранізму тоді і зараз. Тобто, на твою думку, колаборантів тоді було б більше чи менше, і а, ну наскільки багато людей виїжджало? Ну ситуацію просто в місті а, можеш порівняти саме от в розрізі колаборації або людей, які залишилися вірними Україні. Да, в 2014 році ми в місті Лаванце на півночі, на півночі Донецької області е, і боїв було менше, набагато менше, е, і вони були набагато менш інтенсивними, і звісно коопераціоністів колабораціоніст, і такого явища як коопераціонізм, його було менше набагато. Бо але ну, не така була інтенсивність. У uh, 2014 році взагалі в місті було близько сотні uh, цих місцевих алкоголіків, яким роздали зброю, близько 30. Наїхавших, як то кажуть, росіян, спецслужбовців росіян. Ну називемо їх умовно так Аполченцями як вони себе саме, саме називають і в принципі вони там стояли вони грабували, але в принципі місто більш-менш продовжувало там жити своїм життям якщо не виходиш в центр там то практично ти не помічаєш тих алкоголіків і алкоголіків які там стояли в 14-му році вони там палили вогнища бухали грабували. ну це таке лайтове лайтова на відміну від 2022 року бо так доля склалася що в 22-му році і в місті Лиман і в районі особливо стояли російські війська, кадрові російські війська були спецпризначенці. Ось ці ідейні денеряки, ідейні колаборанти, які там спецпідрозділ тайфун. Аб та, ін, та інші так званого Міністерства внутрішніх діл ДНР, і як його, і ну і там ще були їх були, були інші їхні підрозділи. І власна окупація була вже не два місяці в порівнянні з 2014 роком, а окупація була вже трохи більше ніж півроку. Ну і звісно, що схиляння до колаборації в 2014 році було значно більше ніж в 22-му році було більше схиляння до колаборації ніж в 14-му році Ну і звісно відсоток колабораціоністів був значно більшим тому що російська пропагандистська машина в 22-му році вона постійно задіювала задіювала місцевих в своїх якихось постановочних акціях там, наприклад, збирали вони людей, заставляли їх там, ну як заставляли, включали камеру, а місцеві дурачки їм там розповідали, що як же прекрасно життя налагодилось при Росії. Була значно велика кількість блокпостів, була значно велика кількість цих ідейних, так то кажуть, е ну, гражданських там, які займалися питаннями колобораціонізму. я саме серед росіян кажу, і вони постійно намагалися як можна більшу частину лиманців втягнути в цю орбі орбіту колобораціонізму. Ну і там самі наївні, Самі дурячки, ці ті, звісно, і на камеру багато чого по по по розказували, і там і списки позалишали е, свої. Я, до речі, хочу сказати, що ми одні з найперших зайшли в ОЛАН. Ми, ми одразу відпрацювали е, е, всі штаби, ну практично всі штаби е, політичні, політичних організацій, таких як Общественне Двіження Донецька Республіка і там, здається, чи Єдина Росія, чи щось таке, коротше, організацію. І ми всю документацію ми із'яли. І вона була передана а, в компетентні українські органи, і більше того, ми цю документацію всю перефотографували. Я буду постійно і періодично її викладати в публічний доступ на моєму телеграм-каналі, на моєму твіттері і, на, мабуть, на моєму фейсбуці. Але фейсбук це балить, бо там... А телефон, на це... сайті Майдан? І на сайті Майдан, це була четверта теза, да. так. Тому на сайті що майдан... телеграм пройде, щось пройде, а сайт залишиться. Да, я це знаю. Я це знаю, ти ж пам'ятаєш, да, да. Да. коли ти міг, да. ну то інша тема, Наталка, да. як його. І ми цю документацію перефотографували, і вона там у мене там лежала 2-3 тижні, і ми там бачимо, де там характеристики, де, де там телефони, номера. Ну росіяни самі для нас зробили доказову базу стосовно е тих місцевих колаборантів. Тому я передаю їм всім привіт. СБУ їх не забуде. Вони тікали з Лимана? Чи організовано виходили? Е, і так, і так насправді. Російські військовослужбовці, ті які були е, в селах, там Шантриголове і з цього боку, зі сторони Святогірська, вони там займали останні пости. І якщо чесно, у нас стало, склалося враження таке, що про тих військовослужбовців, які е, росіяни, ВСРФ, які що про них просто забули колось вони частини заманових відходили про них забули бо майже всі у з ну такі в селах російські російські пости їх всі збройні сили України їх всіх перестріляли бо вони там на дорогах валялися в лісах на дорогах ну вони просто вже тікали та частина оця батальйону Барс 13 і інші місцеві дурячки які до них приєдналися і також інші вони були вони коли відступали вони втікали і вони більше того потрапили в українське оточення. Вони досить прицільно були побиті українською артилерією. Для мене загадка, чому наша... Пропаганда, чому наші змі дуже мало про це говорять. Ми дуже багато любимо згадувати про українські втрати. Ми дуже любимо згадувати про українські якісь там оточення, дати українські збройні сили. Але ми але чомусь збройні сили але чомусь наша пропаганда, і там і військова, і я маю надію, що цивільна навіть може є якась. Ми не згадуємо про те, що батальйон Барс і е -е, цей -це денеряцький батальйон. А також е -е, надані до нього російські збройні, збройні сили при їхня колона при виході з Лиманського. Готочення, вона була дуже сильно пошматована нашою артилерією. Е, а так вони тікали, вони тікали, вони забували все, що вони награбували. Там стиральні машинки, мікроволновки, тостери, плазми. Ти розповідав, що у тебе в, на хаті вони були і ти щось познаходив. Розкажи, що ти познаходив. Так, да, я, до речі, познаходив. Е, вони в мене, так, да, з, спецпед... Члени спецпедчлени спецпризначення батальйону спецподрозділення Тайфун веде ДНР. А, частина з них у мене жили в хаті. А, знайшов я там насправді крадену людську біжутерію. Біжутерія, це хто не знає, це, ну дешодешеві закос под е... ювелірні вироби. Ну у них не вистачило навіть розуму розрізнити, де де. Підробка, де оригіналнува Вони позалишали в таких мішочках. Це так, як пірати. як в книжках, то пірати так робили. Також вони позалишали чужі чужі мікроволновки е там в сусідських будинках. Чужі плазми там коротше, позалишалися. E, вони в мене питалися батарею відрізати, купу ручей таких забрали. А ще дуже смішно, а ще дуже смішно те, що вони чи яку літературу вони читали. Ну, по перше, я познаходив книжку там історія Росії дрібна, Здається, e, а ще дуже дуже дуже смішно, що я знаходив. Познаходив такі книжки, як Рвід і Свастіка. Ілі славянські і свастика» і ти такі сидиш і думаєш, ви ж ви ж з фашизмом боретесь. А читаєте «русські від і Ну, це було так трошки дивно дивно бачити. Ну, кучу, кучу своїх атрибутів, вони позалишали. Ну а й побутову техніку, яку вони встигли з собою забрати, бо вони швидко тікали. Ну, домашні адреси свої вони позалишали, там, ксерокопії паспортів своїх вони позалишали, ну, дуже дивні, коротше, люди, там, командирські, там, свої якісь, там, документації вони трошки залишили, ну, Саня, може ти хотів ще щось спитати? Ми якраз і є тією цивільною пропагандою, і от ми згадуємо про успіхи Збройних Сил. Але повертаючись до тему колабораціонізму, якраз ми пишемо цей подкаст 28 січня. І буквально сьогодні СБУ затримала двох колабораціоністів з е, ті типу побувших посадовців так званої ЛНР, які працювали е, у фінансових відділах е, так званих адміністрацій е, російських. Так? Стосовно поліції, силовиків, які перейшли на сторону Росії, все зрозуміло: ну, колаборанти. Або куля, або довічне. Значить, а що робити з такими людьми? Ці двоє а, хит, хитруль намагалися влаштуватися один в пенсійний фонд, інший до, здається, держказначейства. Що робити з такими людьми? І зразу ж спитаю. Існують ну, от, силовики, є, є там податківці, фінансисти, є ще друга категорія вчителі. Серед них є вчителі, е, наприклад, історії, які ну, можуть російську пропаганду давати, є вчителі математики, є праці... чиновники е, адміністрації, а є, як Це... на моя знайома старша Сашко. жінка, прибиральниць. От, да, це велике питання. Розкрийте, розкрий, будь ласка, цю тему. Як, як доставитися, як категоризувати? Дивись по по категори, по категоризації зрадників, яких ти назвав? Е, ну, по-перше, е, коли ми говоримо про тих, хто працював навіть в? псевдодержавних або в російських окупаційних структурах, навіть цивільних, вони однозначно потрапляють під кримінальний кодекс, це держзрада. По-друге, вони повинні потрапляти довічно на заборону займатися під законопроект про колабораціонізм, про довічне заборону займати будь-які державні посади і працювати в будь-яких державних посадах. Ти говориш про, саме про посадовців, про тих, хто приймають рішення, чи про, про прибиральників теж? прибиральники будуть трошки пізніше. Ми зараз ага. Добре, говоримо про перші два випадки про казничества, про казничейство і про фінаділти там здається казав, е, які працювали в російських окупаційних структурах і зараз намагалися влаштуватися. Вони однозначно їх однозначно треба їх притягувати і в карному кодексі за дерзраду, і в за і до них однозначно повинно бути застосовано законопроект проти к проти, протидії кообороціонізму. І вони не мають навіть якщо вони коли вийдуть з тюрми там помністі чи е, після закінчення строку, вони однозначно повинні там на них лягати заборона займати будь-які державні посади коли ти говориш про вчителів насправді вчитель який викладає і математику він теж може він теж, він теж може розказувати дуже багато ідейних проросійських речей а вчитель історії він може викладати історію Росії в окупації так що дітям буде нецікаво і не викладаючи все як кажуть душу Кожен окремий випадок стосовно вчителів, він повинен окремо розбиратися і місцевими і громадськими активістами, бо в нашому законопроєкті, да, якого, який ми не прийняли, ми там написали про спеціальні комітети, комітети правди. Комітети правди – це така поширена практика для постконфліктного врегулювання в громадах. І, е, до, і ви розумієте, що цих учителів математики історії історії важливо, що він викладає, хоч біологію, хоч там анатомію, важливо що кожен випадок, він є індивідуальним, і до кожного випадку повинен, повинен застосовуватися індивідуальний підхід. Це, Препаралі... чекай, е, чекай, я прибиральників ще на закуску залишу, а от комітет правди, хто має туди входити? От в кожній громаді. Да, на мій погляд, це повинні входити туди одному представників ЗСБУ з поліції, ті, які, звісно, виїхали, а, громадські активісти. Так, да, звісно, місцеві, вуличні, а, і тут такий повинен бути різноскладовий чиновник один, два місцевих чиновника. Для, для чого ми їх змішуємо? Щоб, по-перше, не було якогось переваги, не було переваги серед силовиків, і по-друге, щоб не було занадто переваги серед громадських активістів, бо інколи вони не теж не плюс діють. Тут повинен бути змішаний колектив для того, щоб з різних боків ці і соловики, і громадські активісти, щоб вони е, змогли, розібра... ну, роз... змогли точно розібратися е, індивідуально до кожного. Я точно знаю, що в кожному місці про кожну людину знають, як вона ідеально співпрацювала. Ідейне чи не ідейно, і чим менше місто, чим менше, менше громада, тим більше про неї знають в Ломані. Мені одразу в перший день визволення мені одразу казали зрі різні люди про когось мені казали. Про одну ту саму людину казали: ідейно чи не ідейне. Вибачте, якщо я в перший день зміг збирати про е, потрібних мені людей інформацію, то там і через два-три місяці про тих людей теж можна збирати інформацію. Я ніколи не повірю в цей плачі, стінання, що всі люди там можуть казати зовсім інше. Звісно, всі люди про когось можуть казати інше, але не але кожна людина може зібрати про там підозрювану особу певну інформацію з будь-якого там міста яке було в окупації і це не є проблемою достатньо лише мати знайомих а в громаді як правило всі друг друга знають і потрібно мати там я не знаю ну бажання просто зібрати інформацію я повторюсь ще раз я про ці, людей які мені були зацікавлені я знаходив інформацію за два-три там дні знаходячись вже навіть там в Києві або знаходячись вже там в Константиновці я набрав своїх знамах і казав а то є колаборантом і різним людям і мені давали інформацію як правило ця інформація була дуже стосовно кожної людини або від є колаборантом більшість сказала або не є кідеєм колаборантом а тепер що відбувається зібрали інформацію СБУ провело розслідування передає справу в прокуратуру я кажу сейчас не про прокуратуру Харьковской области, а прокуратура каже, ой, давайте войдем в положение, ой, давайте не будем его переследовать, ой, а може не плодить конфликтов, потому что я не скажу, мабуть, для вас ничего нового, прокуратура у нас, мягко говоря, хреновая. В Харкові очень повезло, потому что большинство из них просто съебали, и, и, и тут ну, лічені люди, уже перевірені, и так далее. А вот в многих областях, пардон, они сидят на месте, они никуда не девались, и они не хотят передавать справы коллаборантов в суд, что тут делать. Ну тут же повинен бути якийсь громадський тиск, бо ну важко якось там важко тут поради давати однозначні поради, мені здається тут повинен бути громадський тиск, але ну тут ми теж потрапляємо в таку пастку, ми ж не можемо вічно за... заміняти державні функції, ми ж не можемо вічно тиснути на там, на прокуратуру, потім тиснути на суд, потім ще на когось тиснути, ну тиснути, ну я не знаю, що тут конкретно вже робити, але моя порада тиснути, тиснути хоча б в найбільш знакових справах, найбільш знакових колаборантів, бо по-іншому е е колаборанти будуть не покарані, ті, які чиновники, люди, які залишилися в Україні, в, в Україні, вони будуть зневірюватися, і під час чергової атаки Росії, яка вже буде, це третя атака, коли там в майбутньому буде, місцеві чиновники, які залишилися вірними в Україні, вони скажуть, та яка разіця, між нами ж не, не зробили різниці. А ті дейні колаборанти, вони знову будуть на волі і знову будуть вбивати. Або непокаране зло вбиває. Я згодна, Віталік у нас був випадок в Харкові недавно, коли от якусь колаборантку суд раптом випустив а, під... На поруки когось. Але після дуже великого розголосу, розголосу як з боку активістів, так і з боку державних. Органів, але не суду. Все-таки вдалося це змінити. Її знову, значить, заарештували. А, а ти сказав, що вічно неможливо заміняти собою функції держави. Наша сайт «Майдан» існує 22 роки. Я так підозрюю, що буде ще багато існувати, і ми якісь функції держави будемо, мабуть, виконувати вічно. Санечка, у нас вже е, за е, кілька хвилин залишається. Дажи пару слів про працівників е, от, е, тої інфраструктури, Боже, які забезпечували життєдіяльність міста. Прибиральники, комунальники, от, які позалишалися і працювали. Прості роботяги. Ну працює потягується поняття дуже обширне, наприклад, ті комунальники розумієте, в чому справа, тут дуже дискусійне питання, да? коли ми говоримо про комунальників, все, що покращує режим окупації е, в окупації, це однозначно йде на руку російським окупантам. Ну правильно, що я кажу, да? е, і, але з одного боку ті ж люди покращували і життя цивільним людям, але одночасно, наприклад, якщо комунальники проводять світово в російську казарму, воно ж покращує стан у російських окупантів, покращує стан. Винувата та людина, що її заставили проводити світло. Мабуть, не винувата, але між тим вона це робила. І тут дуже дискусійне питання: наприклад, враховуючи те, враховуючи те, що у нас дуже багато є колаборантів серед чиновників і серед просто цивільних людей. Я б на моя моя думка лише керівників комунальних структур, комунальних організацій їх лише потреба притягувати до відповідальності. А звичайних комунальників, які там траву по поливали, які там жбили, тримали звичайні комунальні там речі, да, ну їх не треба чіпати, хоча, звісно, вони своєю діяльністю, вони в окупації покращували стан в окупації, ситуацію в окупації. Е, те саме стосується там і прибиральників, власне кажучи, що комусь з них треба було виходити на роботу і отримувати зарплату в рублях. Комусь треба було там ще працювати, щоб підтримувати свої родини. Да? Тобто ну, у нас і так забагато колабарантів, щоб ще чіпати і комунальників. Тому моя думка, комунальників чіпати на середньому і низькому рівні не треба, лише їхні керівництва. Дякую, Віталік. І останнє. Як ти думаєш, чи ці розмови в громадах, саме в місцевих громадах, в умовному лимані чи в озюмі, то я не знаю, в Кривий Луки, як там та Крива Лука, не знаю. І чи розмови про справедливість можуть, ну, якщо люди будуть просто якимось чином ну, домагатися цієї справедливості для колаборантів, чи вони можуть взагалі у нас створити знизу судову систему, систему справедливості? Нереальний знову я я думаю, наприклад, в Лимані, наприклад, може ситуація вибухнути і призвести не тільки розмови розмови про справедливість серед тих людей, які залишилися вірному Україні, і також серед ветеранів, яких дуже насправді зараз багато в слов'янську ветеранів, які за Україну воюють. Розмови про справедливість, звісно, можуть призвести до позасудових розборок. А, тому що багато районів, Лиманський район знищений, Лиман фактично знищений, і, і коли ці люди, які повернуться безпрою, а, 23 року, коли там вже буде тепло на вулиці, коли ці люди повернуться до Лиману, і побачиш, що колаборанти, які їх здавали, які грабували, які маріадіори, які вбивали, ходять по вулицям, ну, люди дуже часто почнуть їм мстити. І я боюся, що це може дійти до статтельних випадків. Скажи, а, а тобі відомо вже про такі випадки, чи ні? Мені відомо в лимані про побиття. Тобто, вже позасудові розправи вже якісь є. На початковому рівні вже є. Я зрозуміла. Ну, дякую дуже, у мене питань нема, може у Сані ще є питання якісь? Може Віталік із щось хоче нам сказати? У мене короткі питання. Сюди ж сьогодні прочитав новину. Ми всі знаємо, що дядя Вік, Вітя Орбан з Угорщини лє воду на млин товариша Путіна і Російської Федерації. І одна з місцевих депутаток там, від проугорської партії запостила у себе в Фейсбуці ну, регіон Закарпаття у прапорі Угорщини. І в Угорській написано «Боже, бережи Закарпаття». Це колабораціонізм, хоча ми не стані війни з Угорщиною, або це щось інше. Ну, це колабораціонізм, це однозначно і тут Але ж ми відбували. не воюємо з Угорщиною. Ну, але те, що ми зображена належність української території до іншої держави, від депутата, від по суті, від члена влади, ну тут, тут вже і збув займатися. Служба зовнішньої розвідки, прокуратура, інші державні, там відповідні силові структури. Хоч ми і не війні, не важливо, і не війні, але сам факт того, що ця людина відділяє частину української території до іншої держави, це вже є ознакою правопорушення. Ну, я думаю, що це хороше запрошення а, до нашого Паши Сужгорода приєднатися і поговорити на цю тему, тому що ми а, а, дуже далекі від цієї тематики. Від цієї темати. Я думаю, що можемо анонсувати і ми обов'язково зробимо подкаст з Павлом Гоманаєм, службовцем Збройних Сил, членом нашої організації «Майдан Моніторинг», він з Закарпаття. Дякую всім. Кому цікаво, пишіть коментарі. Підписуйтесь. Ми тут потежимо і канал Віталіка, який є набагато більш розкручений, ніж наш канал. І називається він «Це Овчаренко». Це був Віталій Овчаренко з, ну, з Лимана Донецької області, який зараз не там, Сашко Шевченка з Львова і я з Харкова, Харків-Залізобетон. Кому цікавий такий, подобається такий мерч, просто гугліть у Фейсбуці Харків-Залізобетон і ви можете купити і весь прибуток піде на… На, на... Поталка, я буквально на ЗСУ, да. і я бо і я користуючись нагодою наприкінці, анонсую концерт гурту Папа Карла у Львові, Харків залізобетон Хто не підтримує колабораціонізм? Хто за вільну Україну і пиздець Російської Федерації, 1 лютого Ольги Басараб-3, клуб Антхіл. Дякую, я сподіваюся, що ми колись зустрінемося всі на концерті когось і взагалі зустрінемося в цьому році наживо. Більше кількості, ні по двоє, ні по троє, а всіх чекаємо в Харкові, а також запрошуємо на наш, слухати наш наступний подкаст Майдан. Ми виходимо по четвергах у 18.00.